Vigyaztok, Dobán Horsi vagyok. Az ANAMI programmal márciusban találkoztam először. Azóta igyekszem otthon gyakorolni, és heti egyszer csoportos órára. Ami miatt most mesélek nektek, az az, hogy elmentem bölcskére a hétvégi táborban volt. Ez a 20 órás gyakorlás. Rólam tudni kell, hogy nagyon racionális ember vagyok. Én vagyok az, akit az oktatók azzal vigasztalnak, hogy nagyon erősek az energiavezetékei. és soha nem érzek semmit, azon kívül, hogy néha még de ugye ezt gyerekkabban is éreztem, hogy máskor. Én nem érzem a közös meditációnál az erőteret, tehát semmilyen misztikus dolog nem történik, én csak bízom abban, hogy ha ott vagyok, akkor az rám is jó hatással van. Mert egyébként a gyakorlok, a saját viselkedésemben érzek változásokat. Most, hogy voltam bölcsként táborban, onnan visszajövve másnap elmentem órára, és életemben először történt velem valami olyasmi, amit nem tudok másnak betudni, e, mint hogy itt gyakoroltam órán, Ez azt jelenti, hogy alsó csakrás órán voltam, és alsó csakrára csináltam gyakorlatot, tehát alsó hasba kellett e, kintartani a levegőt, amikor azt éreztem, hogy itt a torkomnál valami elkezdi iszonyatosan beszippantani ezt a lukat, és egy ilyen égető érzés megy, ment fel idáig a tarkóig. És ez egy olyan dolog volt, amit ha tudnám, sem tudnám akaratlagosan most megismételni. És ezt annak tudom be, hogy én a táborban vettem egy kristályt. Azt is tudnodok kell, hogy én nem, hiszem, nem hittem eddig ezekben a kristályokban, meg az energetizált vizekben. Én a táborban azért mentem be abba a szobába, ahol ezeket meg lehet nézni, hogy megnézzem, hogy mi, hogy néznek ki ezek a kristályok egyáltalán, ezek micsodák. Máriájuk mondták, hogy mindegyiket meg lehet fogdosni, és oda tenni magunkhoz, és érezni fogjuk, hogy mire van szükségünk. Hát én a szív kristályt ide raktam, nem éreztem semmit, én a harmadik szem kristállnál sem éreztem semmit, de ezen már nem is csodálkoztam. Mint nem a torok tisztító kristályt ide raktam, és úgy elkezdte kaparni a torkomat, hogy én igyettem visszadogtam a dobozba. És mire ágyba kerültem, megmagyaráztam magamnak, hogy ez teljesen véletlen volt, de annyira elkezdtem krákogni este, hogy alig tudtam elaludni. És a másnapi gyakorlás végén gondoltam, teszek még egy próbát és ugyanez az érzésem volt a mint mintha valami erős fűszer kaparná a torkomat. Ráadásul mikor otthon meg is vettem ezt a kristállt, mikor otthon kipróbáltam, hogy lefeküdtem, ahogy másnál láttam és ide tettem a torkomra a tisztító kristályt, úgy elkezdett fájni itt baloldat az egész fogsoron, <gül> vagy inkább levettem. És én ezt a, az órai élményt, hogy így beszippantódott itt a torkomnál, a testem, ezt ennek tudom be, hogy ezt a kristát megvettem, volna nagyon mostohán bánok vele, tehát én nem kötöm a nyakamba, nekem lát van a táskámba és órán is kint el volt zárva a szekrénybe. tehát nem, nem vagyok egy gondos tulajdonosa, de így is érzem a hatását. Köszönöm szépen!